Euskal letren bombardeak eta zensura eraguzketa badan. Euskal letrak nola zensuratu bai frankismoan eta bai frankismo ospean ere. Eta horretarako, pues, atal ezberdinetan banakuta dao, alde Ba, legeak nolakoak izan zean zensuratzeko, ez da nola eragintzun ba, literatura ezberdina, helduen literatura, aurren eta gazte literaturan, eta baita ba, argitaletxeak izan zituzten trabak horretarako. ez. Hori da, ba, ez bakarrik karteles edo panele azaldu da, baita hartelan indiktartez, eta beraz, hartelan ezberdinak ere daude, ba, pixkateak uzketa osatzen dutera.